Sziasztok. Sziasztok, én Ádám, hogy itt a gyűjabb videó itt van meg Bence. Szevasztok. És itt a Nem akadok is már modadát, meg, csak így. Jó, no, igen, igen, igen. Nem tudom, mindegy, szevasztok. Szevasztok, és ennyi. Szép, és szépen, szépen nézek ki, de most... Jó lesz Jó lesz az. Jó lesz az, nem kell Balázsik majd jöjjön, most megint ketten bondázunk. Nem, most hányan vagyunk? Öten. Öten vagyunk. Ja, öten vagyunk, ja. Így. videóba, videóba Én legyek, én leszek a kamerás. fordíts már meg. de nem jó. Fordítsd már Na, belekezdtek a szárok köszönjük szépen, látjátok, én ilyet kapom, itt Látok egy kis sponzor, itt van Balázs, jó? Nem itt videóban, nem sponzor, tudom, nem sponzor. <gül> Gyere! <Spongy> Szerintem neked itt oh, oh, Megy a videóba látszik! Mondj egy valamit! Zsolti, mondj valamit, mert most te vagy a legjobb! Kus legyen! Igen, a Bence. Vlogstar a Bence. Még nem láttátok, vagyis lehet, hogy láttat? nem! Egy videóban voltunk. Jó ja, egy videóban volt a... Jó, de abban se láttak. De most így látnak, szóval... Ja. Ennyi. A ti hazad, ami jó! Ját... Nem! Ha. Mi nem sponzorál! Mi? Attila. Ködvefele, ködve, ködve forogja! De nem, mert most ez is ide lesz nem, a végig! nem kopiráltos! Hát, ezt a Balázs is most mondj, most mondj veletem, mert nem lesz jó videó. a videó. Fögyeték! De megint oda fogom hívni. Na jó, ne fogom odaírni amúgy is, vicceltem, de most vicceltem. De csinálja inkább, ami másik fajta videóban. Ugyadi! Igen. Ez Hát jó, de most nem tudom, hogy jó. Bokrot. Ugye? De ne vág hozzám! Most Zsolti trollkodik, Attila iszik, miközben én meg csillezek, tájszozom. Itt van. Nem nem kell jó nem kell és akkor hogy így csinálom, hogy hát jó te nem sponzor szóval össz. szába jó yeah, a minden leg kedv leg kedv leg kedv Hát, és köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó dolgokat, lájkot íroskozzatok fel, Attila csatornája, nézzétek meg, Balázsét is nézzétek meg, szóval sziasztok, és további szép napot. Szerencsére megy a kocsi. Ja, igen.